Jo. Jo. Já bych nechtěla sedět doma jenom celý dny. To záleží. Když bych měla práci, která mě baví, tak bych pracovala, ale určitě bych chtěla mít hodně volného času třeba na cestování nebo na odpočívání. Asi myslím, že bych pracovala. Bych se jinak nudila. Jako asi bych chtěla pracovat, ale možná bych nepracovala třeba na plný úvazek. Jakože bych třeba dělala jenom něco na částečný úvazek a nem bych jenom něco nárazově, protože bych vlastně nepotřebovala tolik pracovat.